بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الصحوة الكبرى التي يتكلمون عنها الشيوخ وعن ظهور المهدي المنتظر وكل هذا الكلام لن يأتي إلا بعد انهيار السد العالي في مصر وانا اقول لكم الكلام ده من خلال الكتب السماوية واللي عايز يكذبني يكذب الكتب السماوية قبل ما يكذبني انا خلاص يعني اهم حاجة في الموضوع ده ان احنا بندرس الكتب السماوية وبنقولها لكم دراسة وافية وشاملة من كل شيء اولا في سفر اشعياء 19 بيقول يضرب الله مصر ضاربا فشافيا هيضربها بايه بالسد العالي هينهار وهو دلوقتي بيكون لينا ربنا العذاب اللي هو بيملئ السد لينا واحنا بنعتقد ان هو خير وما تحسبونه خيرا لكم هو شرا لكم لان قال ايضا في ان الـ الـ يعني ملك اليهود معه جنتين أو نهرين نهر ما نار ملك اليهود ده هو السيد المسيح خلاصة الكلام عشان محدش بس يتلخبط ولا ده المسيح الدجال لا هما برضو زي ما احنا منتظرين المهدي المنتظر بتاعنا كده هما برضو منتظرين ايه ملك اليهود بتاعهم والمسيحيين منتظرين مين السيد المسيح لما يجي فكل دين من الأديان حتى الفراعنة لو كانوا موجودين دلوقتي منتظرين حورس يأتي إليهم يعني حتى الهنود والبوزيين والهنود الحمر وقبائل أفريقيا يعني أنت تشوف عجب العجب إن كل دين بينتظر شخص واحد وهذا الشخص هو شخص واحد فقط مش عدة أشخاص يعني كل الأديان دي تنتظر شخص واحد تنطبق عليه المواصفات دي، فمن مواصفاته ان لا بد من انهيار السد العالي، ده يعني امر طبيعي هيحصل وانهيار السد العالي ده هي دي بقى الصحوه الكبرى التي سوف تأتي للعالم كله بقى. هنا يتيقن الناس ان فعلا ان يأجوج ومأجوج دولت ما هما الا الفيضان والجفاف أول حاجة تاني حاجة بقي هيبدأوا يبحثوا عن دبة الأرض اللي هي موجودة في في الحمام في الكيلو سبعين لأن احنا بنجيبوا بقي الآيات بالعكس احنا كده ايه في غفلة عن ذكر الله وفي غطاء عن ذكر الله ربنا يعمل ايه بقي يا لينا يقوم فوقنا عطينا بقى المية الدوش ده ده دوش حلو ها؟ هيحمينا ويفوقنا لما انت تتوقب بقى دوش كده بالسد العالي كده مية بالهبل بقى جايه اكيد بقى نفوقه نفسينا وناخده بقى من نفسينا ون... ونشوف ان... نفتكر بقى ربنا احنا يعني كده دلوقتي نحسينه خلاص وحتى منفكرش في علاماته يا عم خلاص الشيخ الفلاني قال كده يبقى هو كلامه مصدق بيه الشيخ الفلاني ده قال كده احنا مصدقين بيه لكن احنا ما بناخدش اي علم جديد من اي حد خلاص اي حد يجي بقى يقول لنا زي زي اي حد تاني يجي يقول حاجه مختلفه ما حدش يبص فيها ولا يدرسها حتى ده خلاص هو عمل عقيده لنفسه من غير يعني هدى او او كتاب منير يعني هو جاب الكلام ده منين اجتهاد من نفسه كل الناس اللي بتقول حاجه عن المال المنتظر او المال المنتظر يعني عموما ما ذكرش في القران نهائي صراحه لم يذكر ماشي لكن ربنا ذكر ان سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين هذا هو السيد المسيح اللي هو المهدي المنتظر وهو يجمع أرواح الرسل جميعا معاه يعني معاه روح سيدنا محمد معاه أرواح الأنبياء كلها مع هذا الشخص شخص واحد يحمل كل هذه الأرواح أرواح الأنبياء كلها ورسالتهم مع هذا الرجل هو رجل واحد سوف يظهر من مصر كما تنبأت له الفراعنة وتنبأت له الهنود الحمر قالوا سوف يأتي من الشرق واحنا في جهة الشرق من امريكا وفي البوزية والهندوس يقولوا هيجي من البلاد البعيدة ويقصدون الشرق الاوسط بهذا الكلام ف... نفس الحكايه قالوا ان حورس هيجي من من مصر وآيه ملكه بقى الراجل دوت هيكون هي الملكه كليوباترا خروج الملكه كليوباترا من اهم واعظم الامور اللي عدلنا ان هذا الرجل فعلا جاي من عند ربنا. وان هو السيد المسيح او المهدي المنتظر او ملك اليهود لانه سوف يقوم باحياء الملك الكيلوباطرة امام العالم كله عندما يقوم باحياء الملك الكيلوباطرة باذن الله طبعا ودي اي من عند ربنا هو مجرد بس يمسك راسها كده بايده هتقوم عشان يدل هذا الكلام لأن هي موجودة زي أهل الكهف هي كمان معجزة لوحديها يعني أن هي تبقى واحدة ميتة بقالها ألفين سنة وبكامل جسدها لم يتحلل ولم يحصل له شيء وكنها نايمة لكنها نايمة امبارح مثلا وهتصحي تاني يوم بس ده اللي يعني توقف الزمن عند الملكة كليوباترا سبحان الله هو ربنا قادر على كل شيء. ربنا عنده مقدرة كبيرة جدا لكن عمل قوانين وحاجات في الكون اللي هي تمشي الامور بصورة طبيعية يألفها ويستأنسها الانسان يعني زي حركة الشمس القمر الوقت بيبقى مظبوط يعني كل حاجة ايه لها ميزان وتمام يعني دلوقتي احنا شايفين في تقلبات جوية. لم نعهدها من قبل، وطبعا الأمر غريب بالنسبة لنا، لكن ربنا الحمد لله وضع ميزان معين في الأرض وان الزراعة بتطلع في دي في الصيف ودي في الشتاء وعمل بقى نظام التكاثر السمك ده بيتكاثر في شهر كذا وده في شهر كذا وده في شهر كذا والطيور والحيوانات وكل شيء والأزهار والنباتات. والفواكه والخضروات يعني اعطانا نظام معين ومحدد لكن في حاجات خوارق قد تظهر عند ظهور المهدي المنتظر اللي هو السيد المسيح يعني تكسر البركة في الارض وده اللي احنا عايزينه يعني المهدي المنتظر هو خير للجميع عشان كده بقول لكم يلا بينا نجرو ونشوفه في الكيلو سبعين حكايه الملكه كيلو وتبقى هي اول الايات الكبرى بدل ما يجي الطوفان ويتلغى حكايه الطوفان ده ونبني سد وقائي جديد يبقى كده احنا انقذنا نفسينا لكن ما فيش حد برضو عايز يتحرك في هذا الاتجاه اذا ما قلناش هنتحرك في هذا الاتجاه فان العذاب قادم لا محال يعني لحتى الان انا بحاول انقاذكم من الطوفان العظيم لكن لا احد يستجيب لي وده الفيديو يعني موجود ان شاء الله في القناة على طول وان شاء الله يعني حتى لو قدرنا نطلع الملكة كليوباترا هيبقى موجود دليل قوي على ان كلامي صحيح ولو ما طلعناهاش وهيحصل انهيار للسد العالي يبقى انتوا اديكوا عرفتوا ان هيحصل انهيار وبعدين نطلعوا في كليوباترا فاكيد هتستجيبوا لهذا الموضوع بعد غرق مصر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم امل حسني متنبأ بعلامات الساعة الكبرى وهتوصلها من مصر تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تسعة سبعة اربعة. شكرا على حسن استماعكم